دوستان عزیز و نازنین امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد مغز و تنی سالم داشته باشید ماه اول اعتراضات داره به پایام میرسه این بعد از انقلاب 57 اولین بار هست که مردم در ایران یک اعتراض رو بیشتر از 3-4 روز طول میدن و پشت سر هم و مستمر اعتراضشون رو هر روز و برالیه حاکمیت تکرار میکنن همونطور که قبلا بهتون گفته بودم بعد از سه هفته ریزش نیروها رو در داخل حاکمیت خواهیم داشت هرچند برای مردم و داخل خیابان و کف خیابان فعلا محسوس نیست ولی در رأس حرم قدرت در جمهوری اسلامی کاملا محسوس هست که نیروها فرسوده شدن و امکان مقابله خیابانی بیشتر از این رو نداره کم خواب هستند بسیار از دهاز فیزیکی خسته هستند چرا که تجهیزاتی که حمل میکنند چندین ده کیلو وزن داره و این بغیر از نگاه نفرت انگیز مردم نسبت به نیروهای سرکوبگر است این باعث فرسودگی بیش از حد نیروها میشه قدرت سازماندهی مجدد ندارند چون تمام نیروهاشون و تمام امکاناتشون از کف خیابون برای کنترل ریختن و هنوز موفق به مهار مهار اعتراضات نشده. حاکمیت چاره ای نداره غیر از این که یواشواش مقدار زیادی از خواستهای مردم رو به مردم اعطا بکنه و با این راه بخواد مردم رو فریب بده که داخل خونه ها برن ولی واقعیت اینه که این امکان پذیر نخواهد بود و یواشواش ما تا دی دیگه سرنگونی جمهوری اسلامی رو شاهد خواهیم بود شاید سرنگونی به این شکلی که یک انقلاب مثل سال 57 یک رهبر کاریزماتیک بیاد سرکار نخواهیم داشت ولی احتمال 99 درصد چیزی به نام جمهوری اسلامی با این شرایط قبل از تابستان نخواهیم داشت ما احتمال زیاد انتخابات آزاد رو خواهیم داشت احتمال زیاد خیلی از قوانینی که در جمهوری اسلامی تصویب شده و باعث محدود کردن آزادی ها میشه اینا رو از طریق مجلس وابسته به حاکمیت به با امتیازاتی که به مردم داده میشه اینا رو تصویب خواهند کرد و امتیازاتی به مردم خواهند داد که باعث تشویق بیشتر مردم و ادامه بیشتر مردم خواهد شد اولین کاری که احتمالا خواهند کرد اینه که یک مقدار فضای اینترنت رو باز خواهند کرد چرا که این فضای بسته اینترنتی باعث آسیب کلان اقتصادی به خودشون هم میشه و باعث نارضایتی قسمت دیگر دیگرها که میاد که در, شورش در این سرکوب ها یا به صورت مستقیم حضور ندارند و پشت جبهه حاکمیت رو دارن تشکیل میدن، باعث ریزیش اونها هم خواهد شد. چرا که دسترسی آزاد اینترنت یک چیزی بود که جز حقوق اولیه ای که مردم سالها بود داشتن و بیشتر کسب و کارها از طریق اینترنت الان مجبور انجام بگیره؟ بیشتر, از تراکنش بیشتر تراکنش های بانکی و بیشتر تجارت بین‌المللی از طریق اینترنت خواهد بود هستش و این کنترل بیش از حد اینترنت باعث آسیب های بسیار زیادی به اقتصاد نیمه جان جمهوری اسلامی خواهد بود نیروهای سرکوبگر طرفدار خودشون رو از فاطمیون و هشت شعبی دارن وارد ایران میکنن و این دوباره باعث ریزشی بیشتر نیروها خواهد شد چرا که نیروهای سپاه یا بسیجی که از خود مردم برآمده اند یواشواش احساس ناامیدی میکنن و احساس میکنن که باید پشت مردم وایسن برای علیه متجاوزین خارجی و این نیروهای های شبی و فاتمیون و نیروهای های دیگر رو که ایران سالهاست داره تغذیه میکنه اینها رو به صورت دشمن خارجی خواهند دید نیروهای های سرکوبگر و این باعث اختلافات درونی خودشون خواهد شد پیشبینی من اینه که تا ده ماه این اعتراضات ادامه خواهد داشت و باعث سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد شد شاید مثل سال 57 که رهبر کاریزماتیک نیاد چون رهبر کاریزماتیکی الان وجود نداره و تمام مردم داخل خیابان هر کدومشون رهبر هستن ولی با کنت شدن سرکوب یواشواش رهبرهای میدانی به وجود خواهد اومد و این رهبرهای میدانی باعث دموکراسی خواهد شد چرا که یک رهبر کاریزماتیک نمیتواند جواب دموکراتیکی به مردم بده رهبر کاریزماتیک معمولا بعدا به صورت یک دیکتاتور در خواهد اومد راه که مردم الان تر پیش گرفتن راه بسیار بسیار معقول تری هست جامعه سیال که بدون رهبر متمرکز داره مبارزاتش رو خواستش رو به حاکمیت تحمیل میکنه مطمئنا در آینده نزدیک قوانی رو از پارلمان به تصیب خواهند رسنده از پارلمان بیرون خواهد اومد که باعث گشایش بیشتر فضای سیاسی در ایران خواهد بود و این خودش پاشنه آشیل حکومت و باعث میشه که حکومت بیشتر ریزش بکنه هم دیگر رو امیدوارم در دنیای آزادتر در ایران دموقراتیکتر ببینیم من پیش بینیم اینه که به زودی شاهد گشهش بیش از حد سیاسی خواهیم بود و بیشتر زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد و قسمتی از نیروهای سرکوبگر برای پایین آوردن اون خشونت پایین آوردن اون نفرتی که از طرف مردم نسبت با حاکمیت هست برای پایین آوردن اینا قسمتی از نیروهای های رو احتمالاً دادگاهی خواهند کرد و این خودش باعث ریزش بیشتر نیروه های داخل حاکمیت خواهد بود راه دیگه ای برای حاکمیت نمانده و امکان سرکوب بیشتر از این رو نداره واقعیت اینه که از گلوله جنگی هم داره استفاده میکنه ولی قابل کنترل نیست این اعتراضات دلیل اینکه به صورت سیال از محله ها از شهرستان ها در شهرهای مرکزی داره این اعتراض ادامه پیدا میکنه و حمله ای که به, کوی دانشگاه،, به دانشگاه تحسن از شریف داشتن باید شده که دانشجو ها یک صدا پشت این اعتراضات ون با امید دیدار شما در آینده روشنتر و آینده دموکراتیک در ایرانی دموکراتیک من به همهتون توصیه می که مراقب خودتون باشید آینده بسیار روشن و بسیار شاد خواهد بود برای همه ما به امید دیدارتون